بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلاب الثانويه العامه اهلا بكم في فيديو جديد على صفحتنا على الفيسبوك طبعا النهارده نتكلم على نقطه مهمه جدا ازاي تبدا تذاكر فيزياء طبعا احنا هنتكلم في فيديوهات سريعه كده ببساطه الفي الفيزياء طبعا بتركز على حاجتين مهمين جدا اول حاجه بتركز على المفاهيم ثاني حاجه بتركز معاك على القوانين فأنت طبعا بالنسبة للمفهوم ما تحاولش تحفظ للمفهوم حاول تفهمه حتى لو هتضيع وقت فيه طبعا ده مش تضيع وقت لو هتاخد وقت طويل في ان انت تفهم المفهوم او المصطلح مش مشكلة تاني حاجة القانون وازاي تطبق القانون وازاي تفسر منه حاجات معينة بحيث لو جالك عليه مسألة تحلها لو جالك عليه تفسير علم تقدر تحله طبعا بالنسبة للنظام الجديد برضو تقدر تحله فالنقطتين دولا مهمين نقطة مهمه جدا الناس كلها بتسال عليها هو ان أنا مشكلة ان انا مشكلتي ان انا بنسى بسرعه طبعا بما ان النظام الجديد ما يعتمدش على الحفظ فبالتالي دي حاجه كويسه وان كان برضو النظام القديم المفروض ما يعتمدش على الحفظ لان معروف ان بالنسبه للانسان ان مخ الانسان مبرمج لوحده انه يقدر يحفظ يقدر يحفظ المعلومات يقدر يحفظها وزيك الخطا دايما ان انا بجبر المخ ان هو يحفظ حاجات هو رفض ان هو يحفظها يعني اديك مثال بسيط هل انت حاولت تحفظ اسماء زمايلك؟ هل انت حاولت تحفظ اسماء اخواتك مثلا ومع ذلك انت تحفظهم؟ هل بحاول تحفظ مثلا المكان اللي بتمشي منه كل يوم بتحاول تحفظه؟ لا المخ اوتوماتيك هو اللي بيحفظ كل الحاجات اللي انت بتحتاجها، الحاجة اللي بتحتاجها بيحفظها، اللي مش بتحتاجها ما يحفظهاش. بالتالي كذلك بالنسبة للفيزياء، انت مثلا عندك قوانين وعندك مصطلحات علمية وبالتالي انت عايز تخلي المخ مخي يحفظها. فبالتالي ما تحفظهاش بالطريقه التقليديه ان انت تجيب ورقه ولا وتقعد تحفظهم لكن كل الفكره انت بتحل تدريبات كثيرة عليها بتستخدمهم بتتعامل بيهم يوميا بالتالي هو المخ بيقدر يحفظهم عندك وده يعتبر شيء يعني آه طبعا دي نصيحه على السريع كده وطبعا اتمنى لكم دايما التوفيق وإلى اللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته